Hallå sammen! Detta är enda en del av sällskapet Autodox videoinstruktion om hur man skifter bildelar. Börja med dina egna bilreparationer. Skru på undertext för du börjar att se på denna videon. Tack. Verktygene du trenger for å bytte. Glem ikke å føre en ny, interessant video. Har du husket å og bjelleikonet? Vi legger ut nye videoer hver uke. Når du har mer informasjon, sjekk beskrivelsen under videoen. Det er en beskrivelse nedenfor for lenker til nettbutikken vår hvor du kan kjøpe reservedelene. Hjelp oss å bli bedre. Lek igjen en kommentar. Hoppa till sopo. Skriv i kommentarfältet hvis videoen var nyttig. Instagram, Facebook og Twitter. Alle lenkene er i